Aquest és el primer punt té molts punts que vindran després. Ara mateix tenim tres punts en funcionament i, i és el que, el que volem ser. És un espai sense barreres arquitectòniques i que hem incorporat la darrera tecnologia per donar suport a les persones amb discapacitat auditiva i visual.